Intrare în for pe pia local, în aprilie, ce gigant german vine în România și cine îl aduce? Mutare în for pe pia local, în luna aprilie. Un renumit brand german îi face intrarea pe piața din România. Acesta are peste 10.000 de magazine în aproximativ 40 de ani. Oficialii Colosului au confirmat deja intrarea sa în sistem de franciză. Acesta va fi adus în ara noastră cu ajutorul unui cunoscut jucător care a mai dezvoltat un important retailer, cu un total de 70 de magazine.